مرحبا فيكم عم نروح ونرجع دائما لموضوع الشقيقه ليش الشقيقه؟ ليش مركزي عليها كتير انا؟ بدي جاوب اليوم على سؤال كتير مهم بتمنى تسمعوني للاخير. هل يا ترى الشقيقه هي أحد الأسباب الرئيسية للخلافات ما بين المصاب فيها وعائلته؟ هل هي سبب رئيسي لخلافاته مع مع شريكه بالحياة؟ زوج او زوجه خلافاته بداخل عمله بمهنته هل هي سبب رئيسي لا شعوره بالاكتئاب وبالاحباط قديش بتاثر على حياه الانسان الشقيقه بدون ما يقدر يوصل يحط ايده عليها كسبب ويضع يحط لها تشخيص ويقدر يعالج هي القصه قديش فعلا بتاثر على حياته فانا بدي احاول جاوب على هذا السؤال لانه سؤال كثير مهم الشقيقه هي تعتبر الثاني مرض بيعطل الإنسان على أنه يكون مشارك وعضو فعال بالحياة هي الأحصائيات من أمريكا يعني إنسان طبيعي ماشي على رجليه ما عنده مرض ما عنده ضغط ما عنده سكر ما عنده ما عنده فحوصاته كويسة بالمجمل لكنه إنسان معطل ليش هي بتعطله عن الحياة بالحقيقة أنا بدي أحكي لكم سر وقت بلاقي زوجين داخلين لعندي على عيادة وباين انه هن متخانقين او مختلفين او غضبانين من بعض او ما عم يقدروا يتفاهموا صدقوني مباشره بحط حق بذهني انا انه واحد منهم في عنده شقيقه وما عم يقدر يتفاهم مع الثاني لانه ما عم يقدر يوصل له شو عنده الم وشو عم يصير معه والثاني ما عم يقدر يقدر تماما لانه ما عم يقدر يقدر شعوره ولانه وقت بيروحوا عند الاطباء بيقولوا ما في شيء انت متوتر شوي تعبان شوي زعلان شوي بس ما بينعطى تشخيص حقيقي. السر اللي بدي اقول لكم اياه انه الشقيقه هي من اهم الاسباب اللي بتشخصوا الناس انه عندهم نوبات هلع وفزع وقلق واكتئاب بس ما بيكون هو السبب الرئيسي لمشكلتهم. بيكون في شيء وراءه وسببه. لح حقائق إحصائية عن مرض الشقيقة مشان تقدروا تفهموا ليش عم قول هاد الكلام الحقيقة أنا مو هدفي من هاد الفيديو اني خوف الناس اللي معها شقيقة أبدا أنا هدفي ساعد الانسان هاد وساعده مع عائلته وساعده بوسط أحبابه ساعده مع أصدقائه ساعده بمهنته يحط ايده على السبب الأساسي للمشكلة اللي عم يعاني منها ويقدر يعرف كيف يطلع منها ويقدر يحدد هو شو اللي بزود له اياها وشو اللي بخففها ليقدر يحكي مع الناس اللي حوله اللي بحبهم يقول لهم شو عم بيصير معه وهن يفهموا عليه هذا الحكي بخلينا نقدر نحل شي حوالي 40 ل 50% من مشكله الانسان اللي عنده شقيقه ومعه ومع اللي بيحبوه ومع اللي حوله بدون ما نوصل للموضوع الادويه كثير هذا الكلام اللي حقوله مهم وبتمنى انه تطولوا بالكم علي للاخير لحتى تقدروا تفهموا علي اول شي الشقيقه موجوده تقريبا 12 ل 15% من العالم من الناس عندهم شقيقه وهذا رقم كثير كبير 12 ل 15% من الناس يعني اذا عندنا نحن 100 شخص في 12 او 14 واحد منهم في عنده شقيقه بيعاني من الشقيقه قديش النسب المئويه بين النساء والرجال كل وحده من خمس نساء في عندها شقيقه بالعالم بينما كل واحد من 16 رجل في عنده شقيقة بالعالم وتخيلوا انه هذا العمر ما بين 12 ل 60 سنة ولكن كل واحد من 11 طفل في عنده شقيقة وثبت إنه الشقيقة بتصيب الاطفال من فوق الخمس سنين والاهل بيتأخروا كتير لحتى ينتبهوا عليها وشخصوه الان الشقيقة هي وراثية نعم وراثية يعني اذا في واحد من الزوجين من الابوين عنده شقيقه ف 50% احتمال ينقلها للاطفال، لذلك لازم ينتبهوا وكثير من الاهالي بيشخصوا حالهم انه هن عندهم شقيقه لما اولادهم بيلاقوا انه اجتهم نوبات غريبه وما عم يعرفوا يفسروها، لما بنعطيهم التشخيص بنتبه احد الابوين انه هو فعلا كان عم يعاني من المشكله طول حياته بدون ما يعرف وب... والحقيقه انه كتير من من الزوجين واحد منهم اللي بيكون ما عم يقدر الزوج الآخر لما بيجي ولد عنده أو بنت عندهن شقيقة بصير بيفهم على زوجته أو الزوج بيفهم يعني بيفهموا على بعضهم لما بينظروا للطفل وعبيصير عم يعاني من نفس النوبات من نفس الأعراض أو إنه الجد أو الجدة وبيصيروا بفسروا وبيربطوا وبيعرفوا وبيصدقوا إذا أحد الأبوين عنده الشقيقة 50% بتكون الإصابة عند الأطفال وإذا كلاهما وهذا شائع وموجود بيكون 75% من الأطفال